سمعكم بعد بسم الله راح نشوفوا ان شاء الله نخدموا هذه آه الجورجه كيما اللي راكم مع دارين نخدموها بصح هذه فيها بلاماسمون متعدد في الدوكوتي عندنا في الدوكوتي عندنا هذه جهه البلافو يتحطو بلاماسمون متعدد وعندنا هذه كيف كيف تحط اللد هنا تجي في الحيط اللد تاعو في الحيط كيما راكم تشوفوا آه هكذا عندنا الحسابات هذه هما فعل الجهة البيضاء عندنا ستا ستا ستا سنتيم ستاش فاصل بلماش تسعين درجة هادو تسعتاش فاصل خمسة, واحد وعشرين خمسة تسعين درجة في الجهة الكحلة أبري عندنا فانت خمسة خمسة مليمتر من مليمتر بلماش خمسة درجة وعندنا واحد و43 وأربعين بتسعين درجة على الجهة نبداو نبدأ ودوق نتراسي ستة سنتيم هنتوجه نخدمه على الجهة نحسب على من لا ستة سنتيم عبري عندنا ستاشر فاصل خمسه عندنا خمسه واربعين فاصل ثمانيه عندنا سته 16.5 فاصل خمسة واحد وتلاتين فاصل خمسة خمسة ثلاثة وخمسين، من هذا الجهة والجهة الزوجة الزاوجة الثانية و نحطو و نبداو نحطو دايما الريقلة نعبر بين الطراساج الخط الطراساج اللي رصيناها والريقلة بهادي و نفيكسيهم نفيكسو الرجلة و على ربي. عندم الجهة الزوجة عندنا تسعة عشر هذه موار تسعة عشر فاصل خمسة وواحد وعشرين فاصل خمسة بالتسعة خمسة وعشرين ثمانية وعشرين خمسة وثلاثين فاصل خمسة ثمانية وثلاثين فاصل خمسة بخمسة كا خمسة وأربعين درجة ثمانية واحد وأربعين فاصل خمسة وتلاتة وأربعين فاصل خمسة 90 درجه نتراسيو من هذا الجهه تجو من الجهه هذه من البورامانسي هنا رانا نخدموا بالثواب ما شاء الله الساعه هذه خير من كنور في البلي في البلياش وتجو نخدم بياديس بلاكه 10 سم نتراسيو ثلاثين فاصلة خمسة تقصي وهذا الجهة ثاني وهذا الجهة <تصفيق> <تصفيق> من الجهة البيضاء عندنا هذا واحد زوج اربعة خمسة والجهة الزوجه والجهة هذا كيف كيف كيف كيف كيف كيف خمسة 45 خمسة 45 خمسة 45 45 90 كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف برنيق شغل هي قبل الغبرة باش تنصح لاموست تشد مليح هنا في البلايص ونحطو الفريزاج مليح منها خاصة هادو سيوم <تصفيق> سيوم <تصفيق> <تصفيق> هل كنت <تصفيق> <تصفيق>